શામળા રાજુભાઈ અને પીપળોતર પુનિતભાઈ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે આ પ્રોજેક્ટના માર્ગદર્શક છે શ્રી એમ વી વેકરિયા સર અને પ્રેરક છે શ્રી એસ જે ડુમરાળિયા સરકારી નોકરીઓમાં અપંગ કોટા નક્કી અને અનામત ધારા સાથે જોડવા માટે દેશના બંધારણમાં તેમના માટે સરકારી અને સરકાર સંચાલિત સંસ્થાની નોકરીમાં અનામતની જોગવાઈ કરી છે સરકારી નોકરીઓમાં અપંગ કોટા કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે અને કેટલી ટકાવારી બેઠકો આરક્ષિત છે आखलब्ध है अवयवोंग्य अपंग लोगों ने जीवन की मुख्य धारा जोड़ देश बंधारण सरकारी सरकार संचालित संस्था नौकरी अनामत जारी सब प्रथम अपने जा प्र� ંગ ફક્ત અંગના નુકસાન સાથે સંબંધિત નથી પરંતુ જો શરીરનો કોઈ પણ ભાગ યોગ્ય રીતે કાર્ય કરી રહ્યો નથી તો આ સ્થિતિને પણ અપંગતા કહેવામાં આવે છે જેમ કે દ્રષ્ટિનો અભાવ અથવા સાંભળવાની બોલવાની ક્ષમતાનો પણ અભાવ અપંગતાની શ્રેણીમાં આવે છે આવી છે પરંતુ જવાબદારી નિભાવવામાં અસમર્થ રહે છે આ સિવાય માનસિક બીમારીને પણ અપંગ હેઠળ માનસિક વિકલાંગની શ્રેણીમાં સમાવવામાં આવે છે રોજગાર અને વિશેષ સક્ષમ લોકો માટે છૂટ भारत के सरकार केन्द्र सरकार जगह आंदा बेहरा और विकलांगों के हाडका धरावता दिव्यांगों दरक केटरी एक टका अनामत है અથવા ગ્રુપ બી પોસ્ટમાં અપંગ વ્યક્તિઓ માટે ખાલી જગ્યાઓના યુટી સરકારો એટલે કે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની સરકારો વિકલાંગોને નોકરીઓમાં પણ અનામત આપે છે વિકલાંગોને રોજગાર આપવા ખાનગી ક્ષેત્રની કોઈ ફરજ નથી જોકે ખાનગી ક્ષેત્રના ઘણા નિયો અપંગ વ્યક્તિઓને नौकरी करेडबलू डी रिजर्वेशन कोटा विषय तथ्य सरकारी नौकरी पीडब्लू डी पीडब्लू डी एटंस विथ डिसेबिलिटी आरक्षण कोटा खूब प्रशंसापात्र नीति मे एक पीडब्ल्यू डी उम्मीदवार अनामत जाति समुदाय प्रतिनिधित्व मंजूरी आपकारी नौकरी भर्ती भर्ती इक्विटी सिद्धांत अपंग व्यक्तिओ सु विस्तृत है सरकारी नौकरियों में पीडब्ल्यू डी आरक्षण कोटा प्रशंसापात्र नीति में एक जे ने योग्य पोस्ट पर छताब्लू रिजर्वेशन कोटा जुदा जुदा पास होती है जो लाभ मिल सके घी नहीं पीडब्लू डी आती भारत सरकार विकलांग व्यक्ति सामान तक अधिकारे जगह टका सी जो दिशा भरती द्वारा भर मैं अपंग व्यक्ति अनामत है सामजिक न्याय मंत्रालय पीडब्ल्यू डी उम्मीदवार योग्य पोस्ट करे जरक्षण नीति लागू थी सके વિકલાંગોની વ્યાખ્યા પીડબ્લ્યુડી કેટેગરીનું આરક્ષણ શારીરિકો વ્યાખ્યા અંધત્વ એ એક એવી સ્થિતિ છે જે વ્યક્તિને નીચેની કોઈ પણ મર્યાદાઓથી પીડાય સ્થિતિનો સંદર્ભ આપે છે દ્રષ્ટિની સંપૂર્ણ ગેરહાજરી નિમ્ન દ્રષ્ટિ સુનાવણીની ક્ષતિ એટલે સાંભળવાની ક્ષતિ પીડબલ્યુડી આરક્ષણ દાવો કરવા માટે ધ્યાનમાં રાખવાનું બીજું એક ખૂબ મહત્વનું પાસું એ છે કે અપંગતાની ડિગ્રી ભારત સરકાર ફક્ત પીડબ્લ્યુડી અનામત માટેના લોકોને જ માને છે જે સંબંધિત અપંગતાના ઓછામાં ઓછા ચાલીસ ટકાથી પીડાય છે સરળ શબ્દોમાં કહીએ જો તમારી દ્રષ્ટિ ઓછી છે તો પીડબ્લ્યુડી ઉમેદવારો માટે આરક્ષણ કોટાની ગણતરી સેવાના ચોક્કસ જૂથમાંથી ઉદભવતા કુલ ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યાના આધારે કરવામાં આવે છે જોકે નિમણૂક હેતુ માટે સંબંધિત વિભાગના સામાજિક ન્યાય મંત્રાલય દ્વારા ओखाये पोस्ट पर आरक्षण नीति मान्य लागू रहे सर शब्दों में कही गरीबायल ओढ़ में ले निम पीडब्ल्यू डी उम्मीदवारों ओखाती पोस्ट हाथ धरम है दाखला तरीके जो केन्द्र सरकार की ग्रुप सी से जुदी जुदी, जुदी, जुदी जगह पर एक हजार खाली जगह तो तीस टका बैठक पीडब्ल्यू डी उम्मीदवारों अनामत गणश लेवा तमाम ने एवी पोस्ट पर नौकरी होरिजल रिजर्वेशन भारत भारत में आरक्षण नीतिओनाडल अनुसार वर्टिकल रिजर्वेशन नीति मूलभूत रीते आर्थिक उत्थान और नागरिकों पछात वर्गो सरणी क्रियासी एस टी ओबीसी आरक्षण बीजी बाजु होरिजोनल रिजर्वेशन पॉलिसी आ तमाम केटेगरी का रिजर्वेशन सहित अन्य तमाम केटगरी में लागू है दाखला तरीके जो कोई एससी उम्मीदवार सुनावी में क्षति अनुभव तो एससी केगरी हेठ मुझे યોગ્યતાના ધોરણમાં છૂટછાટ આપવામાં આવે છે પરીક્ષા અને ફી ની ચુકવણીમાંથી મુક્તિ મળે છે તબીબી પરીક્ષા કે જેમાં તબીબી પરીક્ષા હેઠળ તેઓની ડિસેબિલિટી ને અનુરૂપ आ मरदित है जी भर्ती पिछर टका करता तीस जून सोल रोज एक सीमा चिन्ह चुका સુપ્રીમ કોર્ટે સરકાર ભરવાની તમામ આ ચુકાદા એક નાનું પગલું છે અને આપણી કેન્દ્ર સરકારની કચેરીઓના વરિષ્ઠ ખંડમાં અપંગ વ્યક્તિઓની વધુ ભાગીદારી અને રજૂઆતની ખાતરી કરવા માટે લાંબી મુસાફરીની શરૂઆત છે અપંગતાના પ્રમાણપત્ર કોણ આપી શકે પીડબલ્યુડી ઉમેદવારોની સૌથી મોટી ચિંતા એ છે કે અપંગતા પ્રમાણપત્ર ખરીદવાની તેમને આપવામાં આવતી અનામત બેઠકોનો દાવો કરવા માટે ફરજિયાત દસ્તાવેજ છે સામાન્ય રીતે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર એક મેડિકલ બોર્ડની નિમણૂક કરે છે જેમાં અપંગતાના પ્રમાણપત્ર આપવાનો અધિકાર છે આ મેડિકલ બોર્ડમાં લોકો મોટર વિઝ્યુઅલ હિયરિંગ ક્ષતિના ક્ષેત્રોમાં ઓછામાં ઓછા એક નિષ્ણાતોનો સમાવેશ થાય છે उमेदार आ तबीबी बोर्ड समक्ष संपूर्ण तपास पीछे हाजर थव पड़े जो मा थो अपंगता डिग्री में कोई फेरफार संभावना न हो तो बोर्ड का प्रमाणपत्र जो किसा उद्वार असमर्थता पीड़ा तो बोर्ड एक प्रमाणपत्र आप जैसे अमुक समयगा मान्य मेडिकल बोर्ड अपंगता प्रमाणपत्र आप इनकार कर सकते नहीं सीवा अरजदार ने साक आप नहीं हो मंत्रालय ક્યુ મંત્રાલય પીડબ્લ્યુડી આરક્ષણ માટેની પોસ્ટ ઓળખે છે સામાજિક ન્યાય અને અધિક અધિકારીતા મંત્રાલય પીડબ્લ્યુડી આરક્ષણ માટે માન્ય પોસ્ટને ઓળખે છે આ નોકરીઓ નોકરીની જવાબદારીઓ અને તેમાં સામેલ ફરજોના આધારે ઓળખવામાં આવે છે જોકે સામાજિક ન્યાય મંત્રાલય દ્વારા ઓળખાતી જોબ્સ સંપૂર્ણ નથી આ સંબંધિત સરકારી વિભાગો અને મંત્રાલયોને સમાન સંસ્થાઓ પર તેમની સંસ્થામાં ઓળખવાનો અધિકાર હશે પીડબલ્યુડી संदर्भ में ध्यान में राहत्वता एक वर्ग योग्य हो तो कुल आरक्षित कोटा में कोई घटाड़ो नहीं तो नौकरी दृष्टिहीन उम्मेदवार थे